Лідія Чайка проживає на Теофіпільщині. Жінка розповідає, допомагає односельчанам, які збираються в школі та готують страви для військових на фронт. Готує голубці жінка вдома. І голубці готуємо, і гречаники печемо, пиріжки з горохом, ті беляші, пиріжки з капустою. Ну і все, в основному я за голубцями. Чоловік пані Лідії Василь Чайка розповідає, дає продукти військовим з власного господарства. Помагаю армії. Чим можемо, і грішми, і продукти, і одежою, чим можемо, то помогай. Крупи, овочі. Василь Чайка каже, пережив Другу світову війну. Тоді був дитиною, чоловік, говорить, втратив батька, який загинув на фронті. Зараз Василь Чайка вірить у перемогу української армії. Молодці, герої, вони вже героями стали. Лідія Чайка має 74 роки. Готувати їжу для військових ходить разом із невісткою Наталією Чайкою. Ми входимо в цей волонтерський рух. Ми дуже хочемо, щоб наші дуже хлопці перемогли москалів. Слава нашій Україні. Слава нашим хлопцям! Поки Лідія Чайка тушкує голубці для військових, її сини з двоюрідним братом запрягають коні. Чоловіки вантажать зерно на підводу, поїдуть засівати поле, каже жінка. Роблять це також для перемоги України. По кухні мені листка допомагає, а дедушка по хазясті, син по хазясті. Отже поїхав, десь буде сіяти, щоб був хліб для України. Чим цим зможемо, з цим поможемо. Голубці, які зготувала Лідія Чайка, волонтери разом із стравами, що приготували для військових, відправлять на передову. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.